עשיתי מספר סרטונים בהם השתמשתי במילים כגון נכתוב את זה pressure, לחץ temperature, טמפרטורה ונפח ווליום עשיתי אותם בשיעורי הכימיה והפיזיקה. בשיעורי הפיזיקה במיוחד אבל גם בשיעורי הכימיה השתמשתי במילים כגון אנרגיה קינטית נכתוב אי בשביל אנרגיה, וגם כוח ומהירות ולאסוטי לטוב ולרע דיברתי גם על עוד כל מיני תכונות של דברים לסרטון הזה בחצוני לעשות הבדלה בין המושגים זה חשוב מאוד כשרוצים להיות קצת יותר מדויקים במיוחד כשעוסקים בטרמודינמיקה או בנושאים למעברי חום התכונות האלה כאן אלה תכונות של מערכת ניתן לקרוא להם מצבי מקרו של מערכת מקרו מקרו שטייטס אלה יכולים להיות מצבי מקרו דוגמה שברור למה נקרא מערכת אם יש לי בלון כזה בלון כזה יש פה קשר קטן ויש פה גם חוט ויש את מצבי המקרו הקשורים אליו יש לנו לחץ מסוים הזה זכרו, זה, זה כוח יחידת שטח מלחץ, ישנת אמפרטורה מסוימת לבלון הזה. וברור לי שיש לו גם נפח מסוים, אבל כל אלה עוזרים לנו להתייחס למה שקורה בתוך הבלון. מה מתרחש בבלון? במציאות יום לפני שבן אדם ידעו מה זה אטום, או ייתכן שחשבו שיש דבר כזה במכוני אטום, אך תרם גילו זה, הם במצבי מקרו. יכלו למדוד לחץ, יכלו למדוד симוכרתisk, נפח היום אנחנו יודעים שהלחץ נובע מהטומים רבים המתנגשים כל הזמן נגיד שזה גז, לזה בלון גז אנחנו יודעים שהלחץ נובע עשיתי <אסתי> מספר סרטונים בנושא הזה גם בשיעוריה פיזיקה, גם בשיעוריה כימיה עשיתי אותם לפני שנה אז אנחנו נגרם על ידי התנגשויות של החלקיקים האלה עם הקירות הפנימיים של הבלון ישנם חלקיקים רבים בכל נקודה בזמן וחלקם מתנגשים קירות הבלון וזה מה שגורם לכך שמתחפות החוצה מועניקות לבלון לחץ ונפח דיברנו על הטמפרטורה כאנרגיה קינטית הממוצעת של החלקיקים שהיא תלויה בחלקיקים עצמם כשם המולקולות של הגז או האטומים של הגז אם מדברים על גז אידיאלי, אולי לאטומים של הליום, או של נאון, או משהו כזה, כל הדברים האלה מתארים בצווי מיקרו. ניתן לתאר מה מתרחש בתוך הבלון. נדבר על הערכים אפשריים של הגדלים האלה. נגיד שהלחץ הוא חמישה ניוטון למטר מרובה. מטר מרובה, קוראה. ארח חמשה פascal. היחידות האלו לא כל כך חשופות. ה circuiton הזה ירץ לא ארח עתלה ב- שתי שורות. תיู ואריך. אני חושב שה temperaturו هي 300 קילו. אני חושב הנפח ל litר אחד. ככה. תי ארתית התמארהhed ברמת המאקו. אתה אוכל להיות יותר מדויק. אנחנו יודעים את היומם של האtomים ומולקולות. שניתן לעשות לתת שם לכל אחת מהמולקולות האלה או האטומים של הגז שבתוך הבלום. ניתן להגיד שבדיוק ברגע זה נגיד שבזמן t שווה ל-0, התנה של אטום אחד שווה ל-x והקורדינטות שלו בשלושה מימדים הם X, Y, Z ונגיד של אטום 2 אני מסמן תנה באות הוא, שווה Y הקורדינציות שלו הן A, B ו-C ויכולתי לקחת להימנעות כל אחד מהאטומים בגז הזה אנו מתעסקים עם מספר ענקי של אטומים בסדר גודל של 10 לחזקת 20, זאת תהיה רשימה ארוכה מאוד ואנחנו יכולתי לציין את המצב של כל אחד מהאטומים בו בלון אם הייתי עושה זאת הייתי מדבר על מצבי המיקרו או שאיתי נותן לכם את מצב המיקרו רגע ספציפי של הבלון באותו רגע אנחנו עכשיו יכרו אותי חדש שהוא חשוב בטרמודינמיקה שיווי משקל טרמודינמי טוב את זה שיווי משקל מנוש שיווי משקל בנקודת המבט של הכינייה אומר שהכמות של משהו הנכנסת בתגובה בכיוון אחד שכולל כמות הנכנסת בתגובה בכיוון האפור כשאנחנו מדברים על הצבי מקרו שיווי המשקל הטרמודינמי פירושו שמצב המקרו מוגדר אין שינויים אם הבלון בשיווי משקל בזמן אחד הלחץ, הטרפרטורה והנפח שלו יהיו אלה בקבור שנייה אחת עדיין הלחץ והטרפרטורה והנפח יהיו אלה זה בשיווי משקל אף אחד ממצבי המקרו לא השתנה, אמנם אדבר על זה אחר כך, אך כדי שמצבי המקרו אלה יהיו מוגדרים היטב, חייב להיות שילוי משקל. אדבר על זה בהמשך. בזמן אפס, ניתן למנות את מצבי המיקרו, מיקרו של עשר בחזקת 20 האטומים שבגז הזה. אם נסתכל עלם, שנייה אחד מאוחר יותר, צריך לציין מצבי מיקרו שונים, נכון? האטומים האלה מתנגשים אחד עם השני ומעבירים תנא ביניהם. כל מיני דברים יכולים לקחות. ושנייה אחת, אז יהיה לנו מצב מיקרו שונה לחלוטין. הם נמצאים בשיווי משקל טרמודינמי, מצב המקרו נשאר אותו הדבר. מצבי מיקרו משתנים כל הזמן. הם משתנים כל הזמן. זאת הסיבה שבגללה דרקלן, אנחנו נוצאים להתעסק עם מאקרו מקרו רוב הדברים בטרמודינמיקה או לפחות רוב הדברים הנלמדים בקורס כימיה או פיזיקה בשנה הראשונה אלה נושאים שהיו ידועים הרבה לפני שנודע מה ברמת המיקרו זה דבר חשוב שכדאי לקחת בחשבון נתעסק במושגים כגון אנטרופיה או אנרגיה פנימית או דברים דומים אתם רוצים לשאול את עצמכם איך המושגים האלה קשורים לאטומים אני נקשור אותם אבל חשוב לדעת שאנשים שהגדירו לראשונה את המושגים האלה עשו זאת בבלי שידעו ברמת המיקרון הם עוד ידעו דבר ברמת המקרון עכשיו נחתור לנושא שיווי המשקל כדי שמצבי המקרו האלה יהיו מוגדרים המערכת צריכה להיות בשיווי משקל אסביר לכם למה חבר. אם יקח גלים כדיMessenger בבלינים, אז כדאי לתרגל אלם יש מאלב בוחנה, זה כמו אגעק של הגליל שיאוכל לנוע על מלה ומטה. זה הגג של הגליל. הגליל גדול יותר, אבל אני חושב זה כמו אגעק של הגליל. מתי נאזריז זה מעלה ומטה. בעצם זה מלה ומטה. בcz זה משנתה נפוח של הקלים, נכון? יכול לייצער את הגליל את היא אול, אול, אול, מה לעשות זה? ככה, מכן, ככה מיקרן את בוקנה ככה. שניים שום, אומרים כי השניים מרענים. מסתכלים על גליל במבט מקדימה. הכול רגאי ישנו גז מסויים ב enclosed לבל רצפת הגליל. ישנו קולטת דומה, אג'ן מול מולקולות, קולטת דגולה של מולקולות. אנחנו עושים את זה בחלל, כך שמעל הבוכנה יש RIC נוחק את כל מה שלמעלה, רגע, נוחק את כל זה, תראו אנחנו עושים זה בחלל, בריק נכתוב זה, כל מה שפה למעלה הוא RIC Vacuum פירוש הדבר שאין פה כלום, לא מופעל מכאן לחץ אין חלקיקים כלשהם, רק ריק. על מנת להחזיק את הבוכנה, במהן זה זור? פה מים הבוח שאל Gaza זה יוצר לוחה. האתום ימתנכשים מהקירות. יים, הבוחנה כל הזמן, ובכל הזמן מתנכשים. אנחנו יודעים שזה קורה כל הזמן. علينا להפיץ את זה שולחן, כי דה זה תלוחת שאל Gaza יוצר אחרי that the Buchana תלה, the Buchana נגיד שנו מניחים סל או משיקולית קVEDA על הבוכנה. בצבע אחר, מניחים משקולת גדולה על הבוכנה כך שמשקלה מקזזת לגמרי את מופעל המופעל על ידי הגז זה כמובן כוח הפועל על שטח מסוים שטח הבוכנה כך שאפשר לחשב את הלחץ הלחץ הזה יקזז לגמרי הלחץ מופעל על ידי הגז תראו שהלחץ של הגז מופעל במידה שווה לכל הכיוונים הלחץ על הבוכנה שווה ללחצה על הצד הזה, או על הצד הזה, או על תחתית המחל. נגיד שאנו מאלימים. לא את כל המשקולת, אלא רק את מחציתה. בצורה מייתית, בצורה פתאומית, המשקולת שדחפה כלפי מטה, הכוח שפעל כלפי מטה, תסתמצם בחצי. צייר זאת. לא ימוטב זה חן, אסף תק, תק. אתה גלימ חצי מהמשכולת, כי מהאשאק סמנים, שתMesh בקלי מחיקה, וגלימ חצי. מהי קריא עכשיו? הבורחנות של רק חצי מהקח. זה לא יחולה לקצץ התלחת של הגاز. כל האשאק הזה ידחף מלה. אבל תחו בחשבון שעשיתי את זה מאוד מהר. זה נכון להרבה דברים. אם הייתה לי תלויה על קפיץ, והייתי מוריד חצי ממשקלה, זה לא היה עובר בצורה חלקה למצב אחר. מה שקורה, היום אני יכול לעשות את זה עם הכליג זור ועדבק, הוא אחרי רדת חצי מהמשקולת, הגז יתפשט, ואז המשקל הזה ירד, חזרה למטה, יעלה וירד. עשה זאת פעם נוספת, יעלה כי הגז הזה יתפשט וידחוף כלפי מעלה, ואז היא רואה את חזרה כלפי מטה, הוא התנדל קצת ובסופו של דבר, יגיע למצב יציב כלשהו זה רואה בערך ככה למלא את החלק הזה זה צריך להיות שחור, לא לבד הקירות של המחל גם אם נחכה מספיק זמן, זה יגיע בסופו דבר למצב שבו בו הבוכנה הזאת הגג הזה לא ינוע יותר והגז ימלא את המחל בזמן הזה הגז היה בשיווי משקל וכל נקודות הגז היה אותו הלחץ כל נקודות הגז היתה אותה טמפרטורה הנפח היה במצב יעציב ציב. לא השתנה כל הזמן כדות לכך מצבי המקרו היו מגודרים היטב עכשיו, לאחר מספיק זמן, הגז מגיע שוב ליציבות כלשהי, כשהבוכנה מפסיקה לנוע. כשהבוכנה מפסיקה לנוע, הנפח מפסיק להשתנות, והלחץ יהפוך להחיד בכל חלקי ימיכל. גם הטמפרטורה תהפוך להחידה, יש לנו נפח גדול יותר, או לחץ נמוך יותר, שנניח שתהיה טמפרטורה נמוכה יותר, אם נניח שלא מוסיפים מקור חום למערכת, יש לנו שוב פעם מצב מוגדר היטב. נוכל להגיד מהו הלחץ, מה קרה מיד לאחר שעלמתי חצי משקולת? הבוכנה אף למעלה והתנדדה. לרגע הלחץ למעלה היה נמוך מהלחץ כאן למטה. יכול להיות שהטמפרטורה למעלה נמוכה מהטמפרטורה כאן למטה. כל דבר הזה היה במצב לא יציר. הוא לא היה בשיווי משקל. בנקודה הזאת, צייר זאת, כשהיינו במצב הזה שבו קרו דברים משוגעים, יד לאחר שעלמנו חצי משקולת, הייתה נו משקולת פטנה כאן. הכל נעמלה מטה. יכול להיות שהלחץ כאן למעלה היה נמוך מהלחץ כאן למטה. שום דבר לא היה במצב של שיווי משקל. במצב הזה זה חשוב, מיוחד כשנתחיל לדבר על תקובות הפיכות, על, על תהליכים הפיכים ועל תהליכים קוויזי סטטיים. במצב הזה, כשרק עשינו את זה, אף אחד ממצבי המקרו לא היה מוגדר היטב. לא يقدرون لا يجد ما هو نفخ المعركه كم استنى كل الزمان كل ثانيه او كل ميكرو ثانيه لا يقدرون لا يجد ما هو على حثه المعركه كم استنى كل الزمان كل ثانيه لا يقدرون لا يجد ما هي درجه الحراره شمال اخر كل شيء تاع درجه الحراره مسويه متكم צייר דיאגרמה צייר דיאגרמת PV תשתמש בה לעיתים גרובות בציר Y עשים את הלחץ בציר X עשים את הנפח PV במצב ההתחלתי כשהיה לנו סלע לבוכנה הניידת הזאת יכול להיות שהיו לנו נפח ולחץ מוגדרים היטב זה הלחץ PV זה הנפח V זה המקום שממנו התחל הוא היה מוגדר היטב זה מצב 1 אני אסמל כאן כשאילמנו חצי סלע וחיכינו מספיק זמן זה הגיע למצב שיווי משקל, הגענו למצב 2 הלחץ, הנפח והטמפרטורה היו מוגדרים היטב אציין זאת בדיאגרמה זה מצב 2 הגענו לכאן יכולתי לשים את הטמפרטורה כמימד נוסף, אך הטמפרטורה נקבעת לגמרי על ידי הלחץ והנפח, במיוחד עם מוסקים בגז אידיאלי. זכרו ש-PV שווה ל-NRT, כפי שראינו במספר סרטונים. PV שווה ל-NRT. אלה קבועים. מספר המונים אינו משתנה, זה הקוון הוניברסלי של הגזים. אם יודעים את PV ואת V, מקבלים T. אלה שני הדברים יחידים שצריך לסרטט, נדבר על זה בסרטונים עתידיים. הדבר שחשוב להבין הוא שהתחלתי ממצב מסוים בו הנפח והלחץ היו מוגדרים היטב. וסיימתי במצב הזה בו הנפח והלחץ היו מוגדרים היטב, אבל איך הגעתי לכאן? זה קרה בגלל העלמת מחצית המשקולת. זה קרה מאוד מהר, וזה הפר את מצב שיווי המשקל. אנני יודע איך הגעתי לכאן. הלחץ והלחץ לא היו מוגדרים היטב. במהלך המעבר בין המצבים, לחץ, נפח וטמפרטורה מוגדרים ואיטב רק אם כל אחד משלבי הביניים הוא כמעט בשיווי משקל. נדבר על זה הרבה יותר בסרטון הבא, בינתיים אני רוצה שהנקודה הזאת תהיה מובנת. הנחמד ידעי יכולנו לסרטט נתיב קושוי, יכולנו להגיד שעברנו מצב מסוים של לחץ, נפח למצב אחר של לחץ ונפח. התקדמנו דרך נתיב ומגודר היטב. אך איננו יכולים להגיד זאת, כי כשעברנו מכאן לכאן, הגדרות הלחץ והנפח נעלמו. כי כשעברנו מכאן לכאן, הגדרות הלחץ והנפח נעלמו. איננו יכולים להגדיר מצבי מקרו ומצביו ביניים של חוסר שיווי משקל. דרך אגב, יכולנו להגדיר את מצבי המיקרו. מצבי המיקרו אינם משתנים. בכל רגע יכולתי לערוך רשימה של כל חלקיק בבכל הזה. יכולתי לתת לכם את האנרגיות הקינוטית שלהם, את המיקומים שלהם. יכולתי לתת לכם את התנאים שלהם. אין שום סיבה שבגלל לא היינו יכולים לעשות טוב. יכולתי לערוך תרשים עבור כל חלקיק. יכולתי להגיד מה האנרגיה הקינטית שלו, לעורך זמן מסוים בכל רגע נתון. זה באמת חשוב. מצבי המיקרו תמיד מוגדרים היטב. מצב המיקרו הוא... מה שבידי הוא קורא לאטום, במונחים של הכוח עליו, המהירות שלו והטנה שלו, בעוד מקרו המקרו מוגדרים מיטב כשהמערכת במקרה הזה, הבלון, במקרה הזה הגליל עם הבוכנה, שלו, מצבי המקרו מוגדרים מיטב רק כשהמערכת נמצאת בשיווי משקל שניתן להגיד שהלחץ X והוא אחיד בכל המערכת, או שהנפח אינו משתנה מרגע לרגל. או שהתמperature הייחודית בכולה המארחת. חוני קיים אזור בתוך מחשב. הצירטון הבן נדבר על סיבاش מגדלנו נחנasted לנו